Vi som jobber med utdanning samler store mängder data. Det kan være om studenter, elever eller andre brukergrupper. Og dette gjør vi genom forskning og formidling, genom kvalifisering og autorisering. I bytte mot å få tilgang på en studieplass, så må studenten genom en lang skolegang ha oppgitt svært mange personlige opplysninger. Disse opplysningene de må vi ha for å vite hvem vi kvalifiserer til å jobbe i skole, barnehage eller barnevern, eller en annen profession som vi utdanner til. Så vad er personopplysningsloven? Det er det denne filmen skal handle om. Formålet med loven det er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket genom behandling av personopplysninger. Loven den skal bidra til at personopplysningene blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvern hensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysningene. Dette ifølge lovdata. Personopplysningsloven regulerer altså vad offentlige og private virksomheter kan samle av personlige opplysninger om dem som bruker tjenesten. Det kan varre naven adresse, telefonnummer, fötselsnummer, dynamisk IP-adresse. Bilde där du jenkennnes eller bilregistreringsnummer eller bevegelses ditt som kan identificere dig det kan være stemmen din. Det kan ære nettsök eller vilke handle du har. Kort sagt: alla plysninger om en identificerbar fysisk person. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til personer. Og det er jo en utømmelig liste ettersom stadig ny teknologi kommer til for å identifisere personer. Sensitiv opplysninger, det kan være etnisk bakgrund, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt i en straffbar handling. Det kan være om helseforhold, seksuelle forhold, medlemskap i fagforeninger. Så dere ser jo at også denne liste her er lång. Definition på personvern det er retten til å ha et privatliv og altså bestemme over egne personopplysninger. Personopplysningsloven slik den er nå, kom inn i grundloven som et ledd i grunnlovsreformen i 2014. Og I paragraf 102 så heter det at enhver har rett til respekt for sitt privatliv, sitt familieliv og sitt hjem og i sin kommunikasjon. Statens myndigheter skal sikre et værn av den personlig integriteten. Men personerne også forankra i den europeiske männneskerrättigightskonventionjon, som i paragraf 8 si at alle männnesker har en ukränklig egenvad de. Som enkeltmänke så har du rättt på en privat sære som du selv kontrolerer. Hvor du kan handle fritt utentvang eller inblandning fra staten eller andre männnessker. GDPR er et felles europeisk regelverk som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU og i EØS-landene sånn som Norge er. GDPR handler om lovregulering av bedrifter, kommuner og foretak, hva de kan foreta sig med hensyn til de personopplysningene som de har samlet inn. Og det handler også om rettigheter for den som har gett fra seg personopplysningene. Samtycke: Det må være gitt et eksplisitt samtykke for de dataene som samles inn, og formålet med innsamlinga, og hva det skal brukes til. Samtykke for barn under 13 år må være gitt av barnets foreldre eller foresatte. Den som er ansvarlig for innsamlingen av data må være i stand å bevise samtycke. Et samtykke kan også trekkes tilbake. For virksomheter med over 250 ansatte, så er det obligatorisk å oppnevne et personvernombud som skal påse at personopplysningene blir ivaretatt på en korrekt måte av virksomheten. Så her på høyskolen på Vestlandet så har vi et personvernombud. Ombudet skal blant annet vurdere sikkerhetsbrudd, det vil si Hendelser som har medført ulovlig behandling av personopplysninger. Enkelpersoner skal bli varslet hvis det har ø, oppstått sikkerhetsbrudd, og det har medført høy risiko for den personen det gjelder. Eksempler på dette det kan være der Helse Sør-Øst kjøpte digitale tjenester i Bulgaria, slik at utenlandske IT-arbeidere som ikke var sikkerhetsklarerte fikk tilgang til sensitive pasientdata fra et helseforetak. Det kan også være Bergen kommune som hadde et dårlig system knyttet til sin læringsplattform, slik at en 13-åring fant et sikkerhetsull og klarte å hacke seg inn. GDPR sier noe om hvilke sanksjoner dette kan få for virksomheten. Følgende sanksjoner kan ilegges. Først en skriftlig advarsel i tilfellet er det er sånn førstegangs- eller en ikke-tilsiktet brudd, det vil si et, et uheld. Det kan komme et krav om jevnlig tilsyn, og så kan det komme bøter i ulike størrelser. Dataportabilitet det er en forordning som gir rett til å kunne overføre sine personopplysninger fra ett system til et annet uten å bli hindret fra å gjøre det. Og så er det rett til sletting. Artikkel 17 den fastslår at den registrerte har rett til å be om at personopplysningene om personen slettes. Du har rett til innsyn, og det betyr at du kan spørre en virksomhet om hvordan opplysningene om deg behandles, og du kan be om å få vite hvilke opplysninger de har lagret. Retten til retting, det er hvis du mener virksomheten behandler opplysninger om deg uriktig, da kan du kreve at de rettes eller suppleres med tilleggsopplysninger. Rett til sletting. I enkelte tilfeller så kan du kreve at personopplysningene om dig blir slettet. Det kalles noen ganger retten til å bli glemt, men her er det unntakt. Det kan hende at opplysningene dine har en allmenn og offentlig interesse, og det spørs om du er en privat eller en offentlig person. Så er det retten til begränsning. I noen så kan du be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. I så fall så kan personopplysningene dine lagres, men ikke brukes til noe. Så har vi retten til å protestere. Noen ganger behandles personopplysningene dine uten ditt samtykke. Mange føler at de mister kontroll over egenopplysninger, og for å bøte på dette så inneholder loven en bestemmelse om at du i en del tilfeller kan protestere mot at personopplysningene dine blir behandlet. Så har vi rätt ved automatiserte avgjørelser. Ett dataprogram kan ikke utenvidere ta store og viktige avgjørelser om dig basert på algoritmer, kunstig intelligens eller maskinlæring. Eksempel på automatiserte avgjørelser, det kan være ett dataprogram til offentlige myndigheter som avgjør om du får en trygdeytelse, eller i pos så får du melding om at dataprogrammet syns at du utgjør en risiko for rikets sikkerhet og derfor ikke får adgang til landet. Eller at du søker banklån på nett og så avgjør nettstedet der og da lånesøknaden din. Vi har rett til dataportabilitet. Og det var jeg inne på litt tidligere. Men med denne retten så kan du flytte persondata og styrke kontroll over dine egne opplysninger. Du kan gjenbruke personopplysningene dine på tvers av ulike systemer og tjenester. Det betyr lettere å bytte tjenesteleverandør til TV eller til telefon. Det skal være enkelt å kunne ta med seg opplysningene dine til en ny leverandør, og opplysningene dina skal overflyttes i et maskinlesbart og vanlig brukt filformat. Så har vi til retten til informasjon. Virksomhetene har plikt til å behandle personopplysningene på en åpen måte. Dette innebærer at de må gi kort og forståelig informasjon om hvordan de behandler personopplysningene dine. Det stilles også krav til hvordan de kommuniserer med personer. Da benytter jeg meg av retten til å tre tilbake og håper at du har fått en bedre oversikt over personopplysningsloven og av retten til personverden. Ha det bra!